Koji su znakovi da vas pas voli? Ovo je često pitanje vlasnika pasa diljem svijeta. Postoje specifični znakovi kojima pas iskazuje ljubav, koji? Prije nego krenemo s listom želio bih navesti kako objavljen video zapise i na engleskom kanalu, te ako znate engleski jezik puno bi mi značilo da pogledate koji video i podržite taj kanal pretplatom. Link je u opisu videa. U redu, pogledajmo sada top 10 znakova kojima pas pokazuje da vas voli. Deseto, pas vas voluje ako održava kontakt očima s vama. Ako ste pogledali moj video Top 10 znakova govora pasa tada znate da je izurenje u oči znak nepristojnosti kod pasa. Ipak kada vas pas umjereno dugo gleda u oči tada je to znak ljubavi, zašto? Kada vas pas gleda u oči i održava kontakt s vama umjereni vremenski period u njegovom mozgu se oslobađa hormon sreće. Ista stvar događa se kada kujica gleda u svoje štence. Tako je kod pasa, duži pogled u oči je s samo za one posebne osobe koje ih čine sretnima i tako im pokazuju da im vjeruju i naravno da ih vole. 9. Pas vas voli ako se nasvanja na vas. Želite li vi biti pokraj nekoga koga ne volite i u čijem društvu se ne osjećate dobro? Isto kao i mi ljudi, pas se socijalizira i želi biti u društvu osoba i životinja koje voli. Ako se pas nasvanja na vas, to je znak da se s vama najviše osjeća sigurno i udobno. Čak i ako je pas bio prestrašen i nervozan, ako dođe i nasloni se na vas, znači da ste vi njegov zaštitnik. A koga psi vole više nego svojeg vođu odnosno snažnog i dobrog zaštitnika? Osmo, pas vas voli ako želi spavati s vama iako mu to ne dopuštate. Pas vam daje do znanja da jednostavno želi biti blizu vas čak i kada spavate. U psećem svijetu to je simbol ljubavi prema svom čoporu. Budući da pas ne življuće nego s vama, to je simbol ljubavi prema vama. On se ne želi odvajati od vas jer se osjeća sigurno lijepo i naravno voli vas. Dakle čak i kada spava on vam u potpunosti vjeruje. Sedmo, pas vas voli ako vas slijedi. Psi su odruželjubive životinje. Kako bi preživjeli u prošlosti oni su slijedili najsnažnijeg člana kojemu su vjerovali i kojega su voljeli. Ovaj instinkt i danas je zapisan u njihovim genima, dakle ako vas pas voli on će vas odavno slijediti uvijek i svagdje. To je jednostavno način na koji oni iskazuju vjernost i ljubav prema svojem vođi. Čak i pasmine koje vole odlaziti i biti samostalne će ponekad doći i slijediti vas. Šesto, pas vas voli ako žvači vaše stvari. Vlasnici pasa često ne vole žvakanje i prva reakcija je naravno ljutnja. Ipak, ako pas vaše stvari, znajte da je to znak ljubavi prema vama, zašto? Nevjerojatno dobar miris psa omogućuje mu da vas nanjuši posvuda. Ako vas voli, njega će taj miris činiti sretnim. Dakle, iako se možda na prvi pogled ne čini tako, žvakanje vaših stvari je znak da vas pas voli. Peto, pas vas voli ako vam konstantno želi udovoljiti. Nevjerojatan osjećaj privrženosti i ljubavi pasa prema vlasnicima može se vidjeti i tako da čak i bolestan pas kada vidi voljenog vlasnika počinje mahati repom i žele vas oras raspoložiti. I kada su psi zdravi oni će ponekad slušati naredbu, donijeti igračku, pojesti hranu, pojesti lijek i sl. Dakle čak i ako ne žele ili im je teško oni će učiniti nešto samo kako bi vam udovoljili. Udovoljavanje i privrženost se kod pasa mora zaslužiti i to je definitivno još jedan znak kojim Vam psi želi poručiti da Vas voli. Četvrto, pas Vas voli ako Vas štiti ako je ljubomoran. Zaštita članova obitelji je psima prirodna, ali ipak oni su odani i štide samo članove svoje obitelji koje naravno vole. Štiti li vas Vaš pas i da li je ljubomoran? Prirodna zaštinička nastrojenost ponekad održava stvari jer će pas posliti previše ljubomoran i zaštinički nastrojen. Naime, oni će postiti ljubomorni na životinje i ljude kojima posvećujete pažnju. Dakle, psi želi da svu pažnju posvećujete samo njemu, te jako ponekad loši je znak i ovo je znak ljubavi prema vama. Treći znak koji vam pas pokazuje da vas voli je da vam donosi igračke. Donošenje igračka često vlasnici povezuju sa željom pasa da se želi igrati i u pravu su. Ipak, znajte da ako vam pas donese omiljenu igračku tada vam je donio ono najvrijednije i najbolje što ima. Postoji li veći znak ljubavi? Jeste li vi kada dali nekome najvrijedniju stvar koju posjedujete? Ako jeste to zasigurno niste dali osobi koja vam nije posebno draga. Dakle pas se želio igrati, ali također vam iskazuje nevjerojatnu privrženost i ljubav. Drugi znak koji vam pas pokazuje da vas voli je da se pas smije. Mnogi znanstvenici vjeruju da su se psi naučili smijati jer su promatrali i slijedili nas ljude. Bilo kako bilo ljudi se smiju kada su sretni i zadovoljni svojim ljubimcima. Isto tako psi će se smijati kada su također veseli i sretni. Dakle smješak je kod pasa sačuvan samo za osobe i životinje koje vole i kojima iskazuju privrženost. Također pogledajte i vaše raspoloženje jer psi se ponekad smiju kada vas želeo raspoložiti. I najočitiji znak da vas pas voli je da pas skače na vas i maše repom. Skok je ponašanje koje mnogi vlasnici pasa nastoje spriječiti. Naime nije najbolje kada dođete kući u lijepoj ovjeći, a pas koji se jako linja počinje skakati po vama, zar ne? Ipak to je znak sreće i ljubavi. Naime on je presretan što vas vidi i što ste napokon u njegovoj blizini. Toliko je uzbuđen i sretan da trči okolo, skače i miriši vas. Također uz ovaj znak često svijedi i brzo mahanje repom. Ovo je jedan od najboljih osjećaja posjedovanja pasa. Prvo vjerojatno nikada nitko neće biti baš toliko sretan kada dođete kući. Na youtube možete vidjeti mnoštvo videa pasa koji se ne mogu smiriti kada nakon dužeg vremena vide vlasnika. Stoga skakanja je znak da vam vaš psi želi dobrodošlicu i iskazuje svoju privrženost. Dakle psi su izuzetno socijalni odani te znaju iskazati svoju zahvalnost i ljubav prema životinjama i ljudima. Nadam se da tvoj pas često čini predvodno navedene stvari te da je izuzetno zadovoljan tobom. Ako tvoj pas radi još neke stvari jer te voli imaš sugestije ili dodatnih informacija svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju još jednom te pozivam da ako znaš engleski pogledaj koji je video, pretplati se i tako podrži engleski kanal. Želiš li vidjeti više?